یہ نظہت عطیق چوہان صاحبہ لائیو سوال ہے اور مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھا انہوں نے کہ جیسے کہ تصویر بنانا حرام ہے تو آج کل موبائل وغیرہ میں تصویر بنائی جائے پرنٹ نہ کی جائے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں جو پرنٹڈ تصویر ہے نا جو کاغذ پہ آ جائے وہ تو سب اس کو ناجائز ہی کہتے ہیں یعنی برے صغیر کے جتنے علماء ہیں اور اکثریت عرب کی اس کو حرام کہتے ہیں جو ڈیجیٹل تصویر ہے جب تک وہ کیمرے کی اسکرین پہ ہو یا وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہو اس کے بارے میں دو رائے ہیں علماء کی بعض اس کو بھی حرام کہتے ہیں کہ حرام کہنے کی وجہ یہ کہ وہ اس کو تصویر ہی محرم ہی مانتے ہیں اور بعض کہتے ہیں وہ اس سرے سے تصویر کی تعریف اس پہ صادی کی نہیں آتی کیونکہ وہ برقی لہریں ہیں اور وہ اس یعنی اس کو کوئی قرار نہیں ہے تو آئینے کے عکس سے اس کی مشابہت زیادہ ہے اس بیس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ سرے سے تصویر میں داخل ہی نہیں ہے جب تصویر میں داخل ہی نہیں ہے تو حلال اور حرام ہونے کا تو بعد میں سوال ہوگا نا کہ کی؟ کیونکہ حرام تو تصویر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو تصویر کہا جاتا ہے مجازن کہا جاتا ہے اور جو علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعی تصویر ہی ہے پھر ان میں بھی دو آ رہا ہیں بعض کہتے ہیں کہ ناجائز ہونے کے باوجود ضرورت کے مواقع پر اس کا استعمال جائز ہے تو جامعۃ رشید سے جو فتویٰ تحریر دیا جاتا ہے وہ یہی دیا جاتا ہے کہ ضرورت کے وقت پر یعنی کوئی اس سے مفاد عامہ ہو ضرورت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بہت ہی مجبوری میں ہو یعنی کوئی بھی بڑا امت کا بڑا مفاد اس سے وابستہ ہو تو پھر اس کا استعمال جائز ہے اور بعض حضرات کی رائے یہ کہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے کہ ہم براہ راست صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں احادیث ہیں اور فقہ کی کتابیں ہیں اور یہ تصویر کی ایسی صورت تھی جو اس زمانے میں تھی نہیں تو اس میں اشتہاد ہی ہوتا ہے اور اشتہاد کے بعد علماء کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے جیسے کہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے تو ایسی صورت میں عوام کو جس کی رائے پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کرنا چاہیے اور کسی دوسرے عالم پر جو اس کی رائے کے مخالف ہوں ان پر تان و تشنی کرنے کی اجازت نہیں ہے سلیم اللہ صاحب میاں والی سے پوچھتے ہیں فوٹو ب... بنانے کا کاروبار کرنا کیسا ہے کہہ رہے ہیں ہماری فوٹو اسٹیٹ کی ایک شاپ ہے ہمارے پاس کسٹمرز فوٹو بنوانے کے لیے بھی آتے ہیں کہ... کیا پاسپورٹ سائز فوٹو جو ڈاکومنٹس وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے ایسے فوٹو بنا کر دینا ہمارے لیے جائز ہوگا اور اس کی کمائی کا کیا حکم ہے دیکھیں جو کام جائز ہوتا ہے اس کے کرنا بھی جائز اور اس کی کمائی بھی جائز تو پاسپورٹ وغیرہ کی فوٹو ہے یا جو ڈاکومنٹیشن وغیرہ کے لیے جی تصویروں کی جو ضرورت ہوتی ہے اس پر تو سبھی کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے تو جب یہ جو کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے اس کے لیے بنانا جائز ہے تو پھر آپ کے لیے بھی اس کو بنا کے دینا جائز ہے البتہ جو شادی بیاہ کی تصویریں اور یا ویسے ہی انٹرٹینمنٹ کے لیے پرنٹڈ تصویریں جو ہیں اس وہ بہرحال جائز نہیں ہے لہذا اس کی ارننگ بھی حرام ہے تصویر والے کمرے میں نماز پڑھنا اگر گھر میں تصویر لگی ہوئی ہو تو کیا اس کمرے میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں طاہر صاحب کشمیر سے اگر چہرے کی تصویر ہے کسی جاندار کے چہرے کی تصویر باقاعدہ گھر میں سینری کی شکل میں لٹکی ہوئی ہے دیوار پہ تو پھر اس کمرے میں نماز پڑھنا مکرو تحریمی ہے اس پہ چادر ڈالیں یا اس کو الٹا کر کے چھپا دیں اور اگر ایسا نہیں ہے دیوار پہ عزت احترام کے ساتھ تصویر نہیں لگی ہوئی نیچے پڑی ہوئی ہے یا اخباروں میں جیسے آج کل میز کرسیوں پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر نماز ہو جائے گی